Vi droppet på våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonne-knappen og bli i Vi legger ut nye videoer hver uke. For å få mer Hjelp oss å bli bedre. Legg en kommentar. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedeler. Takk for to så godt. Skriv en kommentar første hvis videoen var nyttig.